بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني إخواتي كفانا خداعا وكذبا على أنفسنا بأن نعلق أسباب تعاستنا وعدم التوفيق في حياتنا بالعين والحسد والسحر وكأن العين صارت هي المدبرة والمسبب لكل شيء والعياذ بالله هناك أمر صريح جدا وليس وهمي سبب صريح بان الذنوب والمعاصي تقطع الرزق وتنزع البركه اتهام النفس من التواضع ولا نعلق فشلنا واخفاقنا بان نرمي البلايا على غيرنا هذا حسدني وهذا عمل لي سحر لا انت الذي انحرفت وانت الذي قصرت وانت الذي ابتعدت عن البركه واتجهت الى الشؤم والى اغلاق الابواب في وجهك لنتواضع ونعترف والله يحب المتواضعين اتهام النفس من التواضع واتهام الغير سوء ظن ورجم بالغيب والله لا يحب المعتدين افهم الرسالة اذا رأيت ان حياتك غير موفقة فاعلم ان هناك شؤم معصية يعني عقوبة من الله ورسالة من الله لك انت خصوصا للرجوع اليه وتغيير المسار المنحرف الى المسار الصحيح الصراط المستقيم صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض تواترت آلاف الأخبار والقصص الحقيقية قديما وحديثا عن بركة الإحسان والاستقامة مع الله وأن مكافأتها من الله عاجلة في الدنيا قبل الآخرة من المعروف أن الأعمال الصالحة سبب للحفظ الإلهي لهذا العبد وقال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك وقال تعالى في المقابل نسوا الله فنسيهم هذه قوانين وقواعد إلهية تكن مع الله يكون الله معك يعينك ويحفظك ويهديك وييسر لك أمرك ويفتح لك الأبواب المغلقة تبتعد عن الله وتنسى الله ينساك الله سبحانه وتعالى يكلك إلى نفسك تغلق أمامك الأبواب هذه القوانين الإلهية وهذا المنهج الرباني ليس كلام إنشائي بل هو والله حق مثلما أنكم تنطقون ومن أصدق من الله قيله ومن أوفى بعهده من الله تعالوا معي لنسمع كلام الله لنا وماذا يعلمنا ربنا حتى نستوعب ونخرج من النحس والشُّؤم وإغلاق الأبواب في وجوهنا اسمعوا عن شؤم المعصية قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا الرزق بالذنب يصيبه اذا الذنب يحرمك من الرزق. الذنب يقطع عليك الرزق. لا توفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ الذنوب والاثام تمنع استجابه الدعاء. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظوا أعطى واتقى إعطاء وتقوى يتصدق يساعد الناس إنسان طيب يعطي يبذل فسنيسره لليسرى هناك تدخل إلهي حقيقي أن الله تعالى ييسر لهذا العبد أموره في الحياة الدنيا ويتولاه يكون محظوظ يقولون هذا الإنسان يا أخي موفق هذا الإنسان مبارك الذنوب هي السبب الرئيسي للمصائب التي تصيب الإنسان قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم نحن السبب نحن السبب. الخير كله من الله، الشر من أنفسنا. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا الفشل في حياتنا والإخفاق والتعثر والسقوط هو بسببنا نحن الذين اهملنا ونسينا ان نكون مع الله وان يكون الله هو الاول في حياتنا مع الاسف الله ليس الاول في حياتنا بل الاول في حياتنا الانا الذات الاموال الشهوات الاهواء الدنيا هي الاول في حياتنا ثم ياتي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كيف نريد التوفيق والله جل جلاله ليس الاول في حياتنا في الناحيه الاخرى ننتقل الى رياض البركه وجنات البركه ونور البركه ونعيم البركه ووعود الله لنا لو اننا تمسكنا بتوجيهاته وعملنا بها اسمعوا وعد الله لنا وذكركم ان وعد الله صدق ومن اوفى بعهده من الله الله يقول عن ذاته العلي سبحانه ان الله لا يخلف الميعاد ومن اصدق من الله قيله قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الوعد الاول الوعد الثاني قال تعالى لو انهم امنوا واتقوا في سوره المائده تكملت الايه لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الايه الثالثه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بركات السماء من الامطار والخيرات ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فلنحيينه حياه طيبه. لو اننا اتبعنا وطبقنا التوجيهات الالهيه لتفتحت ابواب الخيرات امامنا. فان العز كل العز في طاعه الله قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا الاستقامة والاستمرارية هي السر وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن يقول ربنا وألا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن والصحابة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم ثم استقم التزم هذه الأوامر واصبر وغلب نفسك واستعن بالله عليها وستصل وستدخل جنة الدنيا ولكن دخول جنة الدنيا ونعيم الدنيا لا يأتي إلا بعد مجاهدة وبعد صبر وبعد تضحية بالرغبات والشهوات والمحبوبات هنا تأتي البركة ويأتي التوفيق الإلهي ويأتي الاستقرار والسعادة والهدوء والحب الأسري تتنزل السكينة على هذا المؤمن الطيب فتعمه وتعم من حوله وفي الختام أقول ما دمت تتنفس تستطيع أن تتغير, ما دمت تتنفس تستطيع أن تتغير.